Fisk I Norge har vi drevet med fiske i tusenvis av år. Kanskje ikke så rart når vi tenker på at Norge har en av de lengste kystlinjene i verden. Norge eksporterer mye fisk, både saltvannsfisk og ferskvannsfisk, til store deler av verden. Noen fisker lever kun i saltvann, og noen kun i ferskvann. Mens andre lever begge steder, som for eksempel laks og ørret. Fisk er en god kilde til mange viktige næringsstoffer. Innholdet av næringsstoffer varierer fra fisk til fisk. Felles for all fisk er at de inneholder proteiner av god kvalitet, samt at de er en god kilde til B-vitamin, selen og jod. I likhet med kjøtt inneholder ikke fisk karbohydrater, men fiskefett er rikt på de sunne omega-3-fettsyrene EPA og DHA. Vi deler fiskene inn i tre kategorier etter hvor mye fett de inneholder. Magre fisker inneholder opp til 3 prosent fett. Mellomfete fisker inneholder 3 til 7 fett. Fete fisker inneholder 7 til 30 fett. I tillegg deler vi fiskene i hver sine familier. Torskefiskene, flyndrefiskene, Makrellfiskene, laksefiskene, sillefiskene, andre fisker. Når vi fanger fisk, er det viktig å bløgge eller sløye fisken så fort som mulig. Hensikten med bløgging er å hindre at blodet misfarger fiskekjøttet. Vi sløyer fisken for å unngå at bakterier fra innmat og innvoller skal forurense fisken. Fisk av god kvalitet kjennetegnes ved at... Gjellene har en frisk rødfarge. Unntaket er sill og makrell som har brune gjeller. Øynene er klare og blanke. Skinnet glinser. Den lukter friskt. Og den er fast i kjøttet. For å oppnå denne kvalitet på fisken er det viktig å lagre fisken på riktig måte. Dette gjøres best ved å oppbevare hel fisk i kasser med is- slik at temperaturen holdes ved 0-1 grader fra fangsttidspunktet, og til forbrukeren mottar fisken. Når du pakker fisk, er det viktig å legge plastikk mellom filéen og isen, slik at du unngår direkte kontakt med, forurensing og misfarging av fiskekjøttet. I dag brukes fisk til mange spennende retter, både til fest og hverdags. Mange av de gamle konserveringsmetodene for fisk blir fortsatt mye brukt. Prøv å lage din egen fiskeforse til fiskekaker og fiskeboller.